Тетяна каже, через руйнування нині живе у сусідів. Попри засмічені околиці, претензій до влади немає. «Я так розумію, що ці камні можна десь і використовувати, і в ті ж самі панелі. Може, у мене так думаю, чому не убирається, може все-таки на цей будівельний мусор є свої якісь плани». А ось Алла живе в триповерховому будинку поблизу знищеного росіянами студентського гуртожитку.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 Проханням надати нам таку машину ще одне, крім техніки, також потрібні експертні висновки і проектна документація. Та є ще одне нагальне питання: пошук місця для полігону. Департамент житлово-комунального господарства розробляє такі місця, майданчики разом з обласною державною адміністрацією, де можна поки що складувати дане сміття для того, щоб потім можна було його переробляти.